5 червня в Києві виконувалися унікальні пісні, і співалися вони теж унікально. Павло Гунька сьогодні у нас в гостях. Вітаю вас. Добрий день вам. Ми зараз розкажемо про вас в короткій візитівці, а потім я вже поставлю вам перше наше запитання. Павло Гунька – всесвітньо відомий оперний співак, син українця і англійки. Народився в Англії. Будучи ренгвістом за освітою, перш ніж приступити до кар'єри співака протягом чотирьох років був юристом у Великобританії. Навчання вокалу розпочав у Королівському північному коледжі музики в Манчестері, а завершив його у Швейцарії під керівництвом Марії Сандулеску – камерної співачки. Оперну кар'єру почав у Швейцарії, де він заспівав багато партій для бас-баритону з російською Німецького, Французького та Італійського репертуару. Протягом останніх 30 років він співав у найпрестижніших оперних театрах світу у Парижі, Відні, Мюнхені, Флоренції, Торонто під керівництвом видатних диригентів. Пилітку цього року відбулися прем'єрні виступи Павла Гуньки в Україні з двома концертами – Національній філармонії в Києві та у Львівській філармонії. Співак також виступатиме на 75-й річниці Бабиного Яру в Національному оперному театрі в Києві у К є художнім керівником проекту «Мистецькі українські пісні», метою якого є створення антології з понад тисячі українських класичних пісень 26 українських композиторів. Це пісні, яких ще не чули у світі, про те, які заслуговують на те, щоб їх виконували на світових сценах. Отже е Судячи з вашої біографії, ви не збиралися від самого початку бути опраним співаком? Ні. Хотіли перекладати чи бути юристом? А, я, я мав в школі тільки один талант, то, є, то були мови. Угу. Е, я дуже любив говорити французькою і іспанською мовою. І я далі е, студіував в університеті в Манчестері, в Англії. Тільки тому, що вони дали мені змогу поїхати до Барселони на рік, вчитися в університеті, і до МЕЦ е, коло Страсбургу на, на рік. Приїхав назад, здав е, іспити і е, таєм, таємничо говорити, я все думав про спів. Про, бо я співав в, завжди в Українській католицькій церкві, від 9 років співав апостола. E, і це самий апостол, є моя візитівка по цілому світі тепер, бо де б ми не співали, я б не співав ми ходимо відразу до української церкви, і я співаю апостола. Після а того... вам ваша англійська мама не казала, на що це тобі треба? Якась українська церква, якийсь no. малий народ, який десь під колонією когось знаходиться, витрачати на це час. Mm. При тому, що, дійсно, батько українець, ну, міг навчити, щоб ви там розуміли, мама англійська, різ бо як всі англійські діти. Я, я до 18 років по-українськи майже не міг. Я дуже калічив, мій батько говорив. Але моя мама, то вона була спеціальна жінка, бо вона англійка була, але все мені говорила, що Англія вже тисячу років війна. Ми мусимо боротися, щоб Україна стала вільною. І вона така такою українкою стала, що вона і диригувала хором аматорським. Маленький був нашій громаді, і найголовніше, вона на, на святі Шевченка, вона задекламувала один вірш. Вона по-українськи майже не говорила, але вона розриту могилу навчилася, але акцент був англійський. Світе тихий краю, милій моя Україно, uh -huh. за що ти мене зашплундрувала? Так, так говорила. Uh -huh. Але вони всі аплідували, бо змогла по-українськи навчитися. Мабуть, вона вашого тата дуже любила. Якщо дуже, вона... дуже. І тато дав мені, знаєте, ту українську душу. У мене є старшого брата, він також співає, але він є адвокат. Uh -huh. Ми вдома ми стараємося маленькі концерти співати разом. Але він залишився адвокатом, і я, як скінчив мови, я просив у батька, що я маю робити, я хочу співати, але голос ще не розвивався, бо, знаєте, баси, вони, вони, їм потрібен час. Uh -huh. um, то він казав, що немально час, то найперше. Каже, іде до брата і вчися. Я пішов вчитися на чотири роки, став адвокатом два роки повну повністю. І сказав батькові, каже: Я не можу, я не можу працювати як бо мій темперамент не, не є адвокатський, а темперамент він є артистичний. То mm. пішов один день до консерваторії в Манчестері в Англії, і в 1957 році eh, я мав слов'янський тон. Та би сказати, тембр, uh -huh. знаєте. І в Англії не було тих славянських тембрів. А що бо... це таке слов'янський тембр? Ну, то, то, то є оксамитний, темний, дуже є багато резонансу, знаєте. Uh -huh. Наприклад, як я співаю в Англії, дуже мало співаю в Англії, але коли співаю, вони мене називають повним басом. А як я приїжджаю сюди, я, є, я, я взагалі не є бас, я є такий бас-баритон. <реку> знаєте, щоб і басом, і, і там в Фінляндії, чи там Скандинавії, знаєте. А нас навіть слухали, я коли був на вашому концерті, біля мене сиділи люди, почитають, бас Бан, ну у нього ж дуже красивий баритон, він ну, же баритон. Ну. І я співаю на горі і на долині, знаєте, я, я, я, я роблю те, що я можу, бо деколи, наприклад, я співаю е, е, Яначека, е, чеського композитора, е, з, мертвого, з Мертвого дому, і там, е, там ця, ця роля йде ще вище від Реголета. Знаєте, дуже високу, знаєте, високий баритон, але мені, мені, мені лежить. Зараз повернемося до вас. Хочу, щоб ви сказали про той проект, який ви розпочали 12 років назад. Проект, е, як ви кажете, української мистецької пісні, в нас звикли казати українського романсу, так? Так. Е, Чому це раптом вас зацікавило? Так. Нам завжди здавалося тут, що і, і сама навіть пропаганда в Радянському Союзі говорила, що таке романс Алябієв, угу, Чайковський, угу. а українці це люди, які співають народних пісень, які там так. не так. мали такої високої культури, яка була, наприклад, в росіян, і раптом ви хочете цим займатися. Я спочатку, як я мав 18 років, мені батько вручив усі твори Кирила Стеценка. Якось українець з Англії поїхав, приїхав в Україну і знайшов їх, і він для мене їх купив. Я відчинив том Другий і там усі мистецькі пісні Стеценка. Я то полюбив, і я бачив, що я міг їх трошки тоді співати, і я питався всюди по світі, і люди не знали про те, що то є за романси, що то є за супіви і так далі. А, ми... як... а було таке, що ви виходили в зал, наприклад, якоїсь абсолютно невідомої країни аудиторії, які взагалі не знають, де це є Україна, так. не те, що хто такий Стеценко. І от ви, ви співаєте цю пісню. Як люди на це реагували? Вони реагують прекрасно, так як і ви реагували на 5, 5 червня. Чому? Бо ця пісня є класична пісня. І ця пісня належиться на світовій сцені цілого світу. Знаєте, тільки що замало українців це знають. І я тому приїхав, щоб нагадати вас, знаєте, що, що, що ви є дуже, дуже е, багаті люди. Давайте ми на секунду перервемося, покажемо фрагмент вашого виступу. Е, слово композитору, який і Степовий, Павло Гунька співає. Е, Йохім Сеттер е, фортепіано. А після цього, це виршилася Українка, а після цього продовжимо розмову. Чому ти не тверда якриття, Що серед бою так ясно іскрича, скриття? Чому ти не острімеш валісний меч, Той, що здійма вражій голові склеч? Ти, моя щира артована мова, Я тебе, фіду, будь спіші, готова, Тільки ж ти кров мого серця прольєш, Вражу сердце к тонне кладёшь, Виhst в ней отблеск брою искрисью, Скиньте достаны старые мои грехи, Подвиги, хотят любовь прийти, Нимши менов тихо на самот окне. Словом моя ты едина я не are not faxing, both of them Should be in hands ofchenkt! Then you'd be shывает an eye And if a pigeon should walk The sitting side is staying for a strong costume of our fiat He handed down open As I love her, from your heart to моя heart I love Отже, ви кажете, що мало українців знає про українську мистецьку пісню. Скільки, взагалі, цих пісень українці мали? Може, це був такий жанр, який був непопулярний? В нас і казали, що в нас українських опер там, «Запорожець за Дунаєм», «Єдина українська опера» і те тільки тому і виконують, що там українці в шароварах ходять, так? Ну, в 1868 році Микола Лесенко скомпонував першу мистецьку пісню. І відтоді 1500 і числомо Mm -hmm. Бо люди сьогодні, сучасні композитори, вони вже пишуть українські мистецькі пісні. Це означає, що ми по кількістю, ми є на другому місці світу після німців, які мають такі прекрасні класичні пісні. Це не є народні пісні. Народня пісня – це є фундамент нашої пісні будуємо ще один рівень. Uh -huh. Цей рівень є найвищий, вокаль, найвищий, найвищий вокальний рівень. Знаєте, і чому я це називаю українська мистецька пісня? Бо як ми почали цей проєкт в, в, в, в році 2004, ми бачили, що самі українці не знали, як назвати. Як ми чули художню пісню, ми чули класичну пісню, романс, спів. Ну, то соло-спів може бути народна пісня, uh -huh. романс може бути пісні про любов. То не є пісні про любов, там є теми про любов. Uh -huh. Художня пісня то можна плутати з малярами і так далі, і так далі. І ми вирішили, що, щоб знайти музиколога Василя Сидоренка з українського походження, страшний, страшний, прекрасний музиколог, щоб законтрактувати його, щоб він проаналізував усі терміни, і щоб він сам вибрав те, що ми повинні вживати, щоб ми мали один термін. Німці мають Kunstlied. Французи – мелодії, англіці – Знаєте, вони, ну, і росіяни – романс. Ми повинні, повинні мати один термін. Uh -huh. то, і в кінці він сказав це. Ми повинні взяти Kunstlied і перекласти це на українську мову. Kunst – мистецтво. Ну, no, англійською так само. Ну, то так само, так само. І то є най, найчастіше. Я ще, я, я виграваю, але люди ще сьогодні в Україні, вони ще дотримуються до тих термінів. А, вони... а наскільки взагалі е, така пісня є популярною до виконання? Тому що ми знаємо, що люди е, ходять в оперний театр, слухають класичну оперу, так. слухають мюзикли, якісь так. вистави. Е, а якщо це пісні, це, як правило, сучасна музика, така зовсім іншого спрямування. І от така класична мистецька пісня. Наскільки вона, і, і де вона виконується взагалі? Ем, класична пісня взагалі виконується всюди по цілому світі, і, він, і, і вона є ще дуже популярною. Ем, чому її співати, чому знати про, про ню? Чо, тому, перше, для мене, тому що слово і музика сто, стоять на, на тому самому рівні. Це означає, що, наприклад, поп-музика, е, ви чуєте, Пол Макатний співає Yesterday то він, я пам'ятаю, він співав Єстидеї в 60-х роках, він то співає так тоді і сьогодні то саме. Класична пісня має мільйони інтерпретацій. Ті, -ті інтерпретації, що ви чули 5 червня, mm -hmm. я б ніколи тих інтерпретацій не повторив. Ще є другі, бо в, в тій пісні ви, ви знаходите нові ідеї, бо нові слова, ті слова означають щось інакше? А, а це дуже цікаво. От я коли слухав, як ви співаєте, дуже часто заходиш в оперу, наприклад, слухаєш молодих співаків і, як правило, багато італійських опер, люди так. співають італійською мовою, і вони просто вимовляють ті слова, але mm. сенс їх не, не, не грає ніякої так, ролі. Ти так. відкриваєш лібрето і читаєш про що це опера, а що mm. люди не співають, ти просто лише слухаєш музику. Mm. А ви вимовляєте кожне слово. І ви пробуєте відчути кожне слово. Це ви якось навіть так я б сказав, лінігвістично mm -hmm. співаєте. Це якось... Е, ви просто любите слова, мови і накладається те, що ви, ви філолог за освітою, mm -hmm. так? Ви, ви дуже муд, мудра людина, ви багато чули вже за короткий час. Перше, що я, е, я як співак, кожен співак мусить знайти щось унікального у, у, себе, у собі. І у мене я маю такий талант до, до слів, не до співу, бо я багато співаків. І я дуже люблю слово. Але що то означає? Перше, що я ніколи не співаю, співаю по, е, якусь мову, яку я не володів. Це означає, що я, я співаю сі, сіма мовами, і я їх можу говорити. Знаєте, то є дуже важливо, і відчути ту, ту мову. Друге, дуже, ви дуже докладно говорили, Найголовніше для артиста то не є, щоб могти перекласти означення з, е, речення, то є могти відчути кожне слово в моменті ви його співаєте, щоб це слово відбилося на вашу душу, і тоді ви показуєте щось іншого. І я стараюся це робити, я вважаю, що це є одинока причина, чому я ще 50, майже тридцять років співаю на оперній сцені. А виходить, що хорошу поезію легше співати? Хороший важче? Ну, розумієте, коли, коли читаєш вірш так. і пробуєш відчути слово, відчуваєш алітерацію, відчуваєш так. як поет, так. без музики, так. грає зі словами, які звучать і перекликаються один звук з іншим. А тут же музика, це трошки інакше сприймається. Це так як в драмі, так, деколи чудовий роман, але щоб зробити хорошу п'єсу, може бути поганий роман, але mm -hmm. п'єса буде хороша. От який вірш надається до співання найбільше? Um. Та їй дуже тяжко, бо як, як, наприклад, я навчився ті сонети Шекспіра по-українськи. це дуже цікаво, бо я їх повністю не розумію по-англійськи, бо то є архаїчна мова англійська, знаєте, я не їх Шекспіра так детально. я тоді переклав мені на українську мову. Я також нічого не розумів спочатку, бо українська мова — моя друга рідна мова, знаєте? ми спілкуємося по-англійськи, але я дивився на ті переклади і, і, і переконався, що то, не, то є важливо, що є, ті поезії були високого рівня. Що це означає? Щоб кожен день, як я, як я починаю працювати над тими піснями, я інакші ідеї маю. І то є дуже важливо, що я міняю думку кожен день. І як артист завтра, якби ви мені ті, ті самі питання ставили завтра, то я вам щось інше скажу, бо я від вас щось сьогодні навчився. Приходьте, завтра ми теж поговоримо. <рес> але але то є, текст то є одно, але найголовніше з цими класичними піснями, то, то, що слово мусить бути на тому самому рівні. А для мене слово було перше. І якщо я тільки чую мелодію, то я, б, я відчую, що самий співак програв. Знаєте, ви, ви, ви, я сподіваюся, що бо так реагувала публіка, ви відчули не голос, не музику, не слова, але цілу душу мою, яку я відкрив вам. Я старався це робити, але вживаючи, вживаючи ці інструменти. Голос, і, і, і, і слово, і, і, і музика. Давайте ще раз покажемо, як це було. Це пісні на музику Миколи Лисенка. Проект Arson Project. Подивіся на Отже, ви, хочу все ж таки, мені, в мене багато різних запитань, частина mm -hmm. Про вас хочу запитати, де ви концертуєте, де ви співаєте, в яких операх. Бо ви вже кажете, що ви дуже зайняті, і ви справді буваєте на різних сценах. А друге про проект. Mm. То давайте так, ще трошки про вас питаюся, Добре. а тоді продовжимо про проєкт і про ті диски, які, які у вас тут стоять. Ви співали з найбільшими диригентами сучасності, так? так. І продовжуєте це робити. Так, на, на щастя, вони мене люблять. Не, не, я не є певний чому, але вони мене просять. Я співаю е, тепер з Даніелом Баренбоєм е, і з Саймон також частіше з Саймон Раттл тепер. Але співав у Складіо Абадо, Зубін Мейта і, mm -hmm. так, і так далі. Ем, і я можу вам сказати, що вони, що вони е, хочуть від співаків. Вони хочуть не голос, вони не хочуть музики, вони хочуть чути, що ви думаєте цілий час, що нові ідеї виходять на репетиціях. Знаєте, і я, на щастя, це вже мій 27-й сезон. Я, я зараз буду співати у Данії Зігфрід, перстеня Вагнера, і за два роки ці, цілий перстень будемо представити в новому оперному театрі в Данії. Тоді їду до Брусселя, до Ламоне, до Королівської опери, і співаю «Золотий п'ятушок» римського козакова. По-російськи, -по очевидно, прекрасно. Ви говорите російською? Говорю, не так як по-українськи. Я, я дав в інтерв'ю, я був театрі чотири рази співав. І вони інтерв'ю зі мною робили раз. І я, я не знав, що там багато українців в Москві. І як вони почули мене, я до того, перший раз, перше інтерв'ю, я ще не був в Україні. Ані раз. Uh -huh. І люди з хору прийшли до мене і кажуть, ви, ви з якого міста з Галичини? Uh -huh. І я ніколи до того моменту не, не думав, що я мав галичанський акцент. Бо мій батько з Галичини, знаєте, він до мене так говорив, і я приймав це. А тоді після я їду до Лондону зі Саймен Ратл співати мадярського композитора Георгі Лігеті. Опера називається Ле Грома Кабр. І тоді до Берліна, до Штацопера до Берліна, співаю ще раз з Саймон Ратл. Але Яначека Катю Кабанову. Це вже мене везе до, до наступного літа. Uh -huh. І межі тим хочу приїхати в Україну, концертувати. Далі працюємо над проєктом, бо проєкт сам бере від мене три місяці часу кожного року, знаєте, я можу звільнитися з роботи, щоб сконцентруватися на це. А давайте зараз трошки про проєкт ще раз розкажемо. Розкажіть, що це за диски, які лежать в столі. Так, ми в році 2004 році, то, то я був запрошений співати Falstaff Verdi в, в, в Canadian Opera Company, і в публіці було, я не знаю, може, околи 500 українців, Моя жінка прийшла на передмі до мене. Каже: я тільки чую українську мову тут в Торонті. Не знали, що багато українців. Але вони поступили після того, я мав дуже великі успіхи. Поступили до мене. що ви би хотіли вкладати до української культури, якось каже. так як Миколай прийшов до мене п'ять разів за один день. Знаєте, бо я тричі п'ять років чекав на це. Бо я збирав ті класичні мистецькі пісні 3-5 років, і вони казали, казали дайте нам бюджет, і ми будемо подумати, чи зможемо вам допомогти. Це означає, що ми в 2005 році ми видали усі мистецькі пісні, 42 пісні Кирила Стеценка. І а, Тому що це то, то був перший композитор, з ким mm -hmm. я мав до діла, як був той молодим студентом. І ви бачите, що там ми, ми зробили фотографію всіх виконавців. Да, я так покажу на камеру, щоб так. побачили наші глядачі теж. І, і там бачите також, що на, на лівій стороні сидить Кирил Спеценко з нами, і він так той, слухає, чи ми правильно співаємо, чи ні. І тоді після того, ми пішли на, на, на найбільший проект, то бу, то були то є пісні Миколи Лесенка. Бо Микола... казав, до речі, онук Кирило Стеценко, теж Кирило Стеценко, український музикант, відомий, що до вас лише 33% пісень його славетного діда було проспівано, а так. ви всі 100 проспівали, так, і це так. і це вперше. Так, так, так. І він він взагалі тоді написав до нас до Канади. І е, таким письмом, що це було прекрасно, бо ми тоді е, розповсюдили це письмо нашим спонсорам, і через це письмо ми могли зібрати гроші на, е, на видання Лисенка. Угу. Бо Лисенко то є 124 пісні, 6 годин класичної музики. Брати під увагу, прошу, що у Лисенка його творчість е, е, то таке було, що Ем, ем, мистецька пісня є одна шеста його творчості, угу. і ніхто про це не знає. Я кажу ніхто. Дуже мало. А дуже мало. в Україні це не було відомо? Ці пісні не співалися раніше? Деякі. І... Деякі так. співалися. Я, я недавно дістав з, з Національного радіо угу. записи від 31 року до сьогодні. І вони е, записали около 46-47 пісень, угу. то ми записали 124. А тобто виходить, що ті пісні інші, вони взагалі ніколи не записувалися? Ні, ні, ні, ніколи. ніколи. І я вважаю, знаєте, коли, коли Лисенко жив, знаєте, Емський Указ заборонив йому, е, щоб, щоб його пісні були співані по-українськи, тільки по-французьки або по-російськи. Він казав, ні, я підпильно буду далі скомпонувати. Такий патріот, як і всі. Далі, далі писали, не думаючи, чи хтось колись це почує. почує. почує знаєте, і я, я мушу просто сказати, що 124 пісні, 75 є шедеври. Знаєте, не, навіть Моцарт не може завжди шедеври творити. Ну, і то були прекрасні. Ця робота величезна була, на три роки тривала. Знаєте, ви самі бачите, що тут є шість дисків. Знаєте, ми зробили з тих дисків шість тем – природа, любов, доля, історична тема, філософічна тема і цикл пісень. Бо він сам написав цикл пісень, Лесенко, і мало людей про це знає. Люди знають, що він вчився у Лайпсіх е, консерваторії, але він перший раз там чув е, е, е, Роберта Шумена е, е, «Любов поета». І він приїхав додому до Києва і свою любов поета, цикл пісень написав 4, 14 пісень. А я в Мюнхені три роки тому назад вони мене запросили на концерт, і я думав, яку програму, то я ставив у першій половині е, робота Шумана mm. по-німецьки, а в другій половині ті самі пісні по-українськи Миколою Лисенко. І як вони це сприймали? Казали, Зна, знаєте, то є, то, є, то є дивне, бо. Кожен співак, і, кож... і в публіці вони приходять до мене, і що вони мені говорять? Дві речі. Чому я про це не знаю? Друге, ця пісня належить на світовій сцені. І то все. І то є, все, то є ціла ем, філософія, е, е, е, яку ми вживаємо, щоб здійснити цю працю. Щоб цілий світ мав змогу слухати нову музику. І... А поставлю вам запитання. Невже українські співаки і колись, і зараз, студенти, з якими ви спілкуєтеся, <клев> до вас не знали про ці, про ці пісні? Їх не вчили в консерваторіях, у навчальних закладах? <клев> Що існують такі пісні? Що їх потрібно співати? Вони цього не, не, не усвідомлювали? <клев> я можу вам чесно сказати, бо я за 27 років співав з, 7, 8, з вашими зірками. І я завжди підніс тему українську мистецьку пісню. Вони казали, а, солю співи, так. Я кажу, що, скажіть мені, як, як, як структура в консерваторії про це? Бо як я в консерваторії, то ми цілий рік співали англійський адсонг чи німецький лід і так далі, Ми так далі. Вони казали, там ми співали, багато пісень, багато. Ну, вибачте, я, я бачив в очах, що вони трошки перебільшують справу. І як, я просив, щоб вони мені іменували пісні і, правда, говорити, що ніхто з них не міг іменувати навіть п'ять. Це я... означає, що це не вивчалося? Вони не вивчали їх. Чому? Бо, знаєте, я, я дуже багато читав про це. Перший був емський указ угу. в 1876 році, де Олександр е, е, е, ІІ, він е, підписав е, указ, де не, було, е, не могли представити е, слово, по-українськи на сцені, опублікувати по-українськи, тільки по-російськи або по-французьки. І то тривало десь 20 років. Тоді Совєтський Союз, вони хитріші були, вони дали багато грошей народні, народні пісні, народному танцеві. І казали, так, ви, ви, ви робляйте це. І тому, як я бачу, я пам'ятаю, мій батько купив в Дмитра Гнатюка записи і, і хмерю. Я дуже любив ті голоси, як мав, я був молодий. І, але я не міг чути жодної класики в них. Я не знав, чи вони були ем, важні співаки, чи ні, чи вони були артистами, бо вони тільки... Дивлюся на небо співали. Вони тільки з пирогами співали, і так далі. Бо їм знаєте, говорили совєтський союз. Співайте ті, і то, то для, то ну, для тобто вас. Тобто виходить, що так, як ми про це говорили трошки раніше, що радянська ідеологія казала, що жодного великого мистецтва українська нація не може мати. А при всій повазі і шані до народної пісні, все ж таки, дійсно, як ви говорили раніше, мистецька пісня – це справді велике мистецтво, яке так. з їхньої точки зору лише росіяни могли мати. Абсолютно, так, так вони робили. Але подумайте, що під таким впливом Наші патріоти, композитори і поети, і, і малярі і так далі, вони далі працювали. І ми маємо сьогодні 1500 плюс пісень. А сьогодні в Незалежній Україні студенти знають про це? Починають знати, бо я приїхав тим е, чином, щоб концертувати представити е, е, цей проект української мистецької пісні, але головне, щоб познайомитися з студентами, uh -huh. як вони співають і так далі. І вони мене запросили на 4 мастер-класи. І відрізняються наші студенти від англійських, наприклад, або канадських? Так, бо все інші. І я вважаю, що ем, їхня душа є готова відкритися. Бо ті молоді сьогодні особливо, uh -huh. знаєте, вони знають про інтернет. Вони не жили під е, тим впливом е, Радянського Союзу, вони тільки про це знають. І то є велика різниця. Я бачу їх, я дивлюся на англійців того віку, вони є ті самі люди. Знаєте, в, них, в них очі блискають. Знаєте, і це є щось надзвичайне. Як я почав з ними працювати, за одну хвилину вони відчинили душу, і я був такий заскочений. Бо Що значить, з вашої точки зору, відчинили душу? Вони я, наприклад, е е вони, е вони привикли стояти на сцені перед роялем і відчиняти рот, і щось виходить. Uh -huh. І я пер перше кажу, е окей, дуже, дуже гарно, але починайте виходити на сцену. І я одному говорив в Львові, каже, ви стоїте там, і ви не слухаєте акомпанемент. Там він грає, піаніст, і ви не чуєте. Я бачу, що ви не чуєте. Думайте про це, що ви будете говорити. Я йому дав тоді підтекст. Я одному казав, йдіть дивіться через вікно, подумайте, що ви будете співати, і тоді верніться до публіки. Знаєте, я їм даю думки, і раптово вони забувають про голос, про техніку, і навіть про слова, а не, не про слова, по слова тоді, як я бачу, що душа є тоді готова відчинитися, я тоді кажу, це слово є дуже важне. Я пам'ятаю в Івано-Франківську один молодий бас, прекрасний голос, 19 років співав в Ревета Стогнедібши роки. І він, очевидно, вони, вони то співали, і він співав і інтерпретував, і е, виходило про Дніпро. Говорив, я кажу, дуже цікаво, але. Я тебе, я тебе буду провокувати. Страшно провокувати, бо я, я бачу, що ти про Дніпро говориш. Це не має нічого спільного з Дніпром. Це є з поезії причина, де це, це все, той цілий Дніпро, той, той, та жінка має дитину, родила дитину, чоловік втік, і вона губить розум. І цей Дніпро, яке, який реве і стогне, є в голові. Він то зрозумів. Він прийшов і тоді почав співати так. та стоне нім широкий...» Якби ми дивилися на нього, я, він би зовсім розум той згубив. То є відчинити душу. Він тільки думав про слова, і решта, і самі викладачі говорили, що вони, їм дивно, що голос тоді на 10 разів красніший, сильніший, Знаєте, живий, бо він не думає про голос, не думає про тон. Знаєте, люди не хочуть чути наші тони. Вони хочуть, що е, цю емоцію від нас, і вони хочуть сам відчувати. А це, це вас хтось так вчив десь, в Англії, в консерваторії, чи десь, чи ви самі до цього прийшли? Я ні. Є це. Але я почав з апостолом. Uh -huh. І мій батько мені говорить: я мав 9 років uh -huh. і, і, і ледве по-українськи говорив. І він каже, Помимо того, що я на роботі цілий день, і ти говориш по-англійськи, ти мусиш кожний вечір зі мною перейти текст. І там 10 ліній. Каже, ми будемо це розуміти. І поступово я почав зрозуміти, що слово є дуже важне. І тоді, як я почав співати, я цілий час хотів з режисерами працювати, не з диригентами. Я тоді я дійшов до, треба сказати, до тих великих театрів. Я мусив і з із і з режисерами, то об, об, обидвома, але я завжди був інтересований чути від режисерів, бо вони приходили на репетиції новими думками кожен день. І я зрозумів, що якщо я не буду роз, розробити свої думки кожен день, вони не, вони не звільнять мене з роботи завтра, але за два роки я без роботи. <laughs> у вас лежить ще один диск Яків Степовий. Він у нас менше відомий, аніж е, Лисенко і Стеценко, але ви досить багато його пісень виконуєте. Так, ну ви, ми записали вже 55 всіх, всіх його, е, його пісень і я виконую їх, бо, бо вони не є знані, і бо, бо, бо він був е, мелодист. Великий, величезний. Люди про нього не знають, він народився на Україні, але він довго прожив в Москві і в Петербурзі. Вчився у римській Корсакова також. Як я знайшов ті, ті, ті ноти, і я бачив, який то мелодист, то, то, то, то, то, то надзвичайний, знаєте, то. І, я я, я твій і вдячний, бо самі Едмонтонці спонсорували це, в Алберті, в, в Канаді, і Степовий. Він мелодист, він також дуже шанує слово, так і, як і всі. І треба намітити, що чому ті композитори взагалі цією піснею займаються? Вони в тих мініатюрах угу. шукають свою музичну мову, свою, свою унікальність. Ми можемо сказати, що мистецька пісня – це, по суті, міні-опера, так? Так, абсолютно. Ви бачили 26 пісень 5 червня. Я вам представив 26 опер. Знаєте, ви мусите так думати. І тут, знаєте, то так, як на Заході роблять. Вони думають, що пісня – то є одно, опера – то є друге. То є то саме. Ви не можете відрізняти, знаєте, там є слово, і там є слово, там є музика. Там ну, тобто то, то це як в літературі, там романи, оповідання, чи повість. Одне трошки ну, більше, одне менше, але так. всюди якийсь закінчений сюжет. Так. так. Але в пісні, знаєте, як ви пануєте пісню, то опера – то й дуже легко. Дуже легко, бо, знаєте, навчиться, студент навчиться 50 пісень, то він вже має 50 опер, Знайте, бо в, в тій мініатюрі ви мусите концентрувати на, на, всі, на всіх словах і не тільки це. Приходити на другий день, ще одна інтерпретація, ще одна, думайте інакше. А от цікаво, ви запрошували до цього проекту відновлення української мистецької пісні, в тому числі і тим і, і більше за все не українців, а відомих співаків з різних країн. Ну ці ж люди не знали української мови. Це означає, що вони інакше підходили до цього, ніж ви підходите. Не зовсім не зовсім, але так. Але я чому ми вибрали вирішили взяти іноземців? Найголовніше, щоб іноземці зірки співали нашу українську мистецьку пісню. І вони, Богу дякувати, кожній з них, їх є 18 до сьогодні, вони в кожному репертуарі співають українську пісню. Я і, і відомі пош... співаки? Відомі співаки. Там є Росел Броун. Він є найбільший баритон канадської опери, він в Метрополітен співає щороку. Mm -hmm. І він, він один, дуже цікаво, бо його історія з нами є дуже цікава. Він був першим іноземець, який ставив на сцену Шуберта Шумана, Лисенка і Стеценка. А був на тому концерті, бо ми на слідчий день мали репетиції, Пеліас і Мелізанд разом співали в опері, і я, сказав, я обняв його. Казав, слухай, ти, ти знаєш, що там дві тисячі українців було в публіці, там три з половиною тисячі людей. І каже: я казав, ти робив таку роботу для нас, і ти не українець, і ти представив нашу українську містечку пісню із німецькою. Він mm. мені так відповів. Каже, я не вибрав тих пісень, бо вони українці. Я вибрав тих пісень, бо вони є фантастичні пісні. Знаєте, Вони належаться на світовій сцені около Шумана, Шуберта і так далі. Це є найбільше, що я можу сказати, і тому, знаєте, ми мусимо розповсюдити це всюди, але 2016 року є час, ми вважали, тому що ми маємо вже продукт uh -huh. приїхати в Україну, зробити концерти, зробити мастер-класи і довідатися, чи можливо далі йти з цим проектом в Україні. Що значить далі йти в Україні? Ми б дуже хотіли е, заангажувати молоді сили. То є молоді співаки, молоді піаністи. Я е, так підпільно, е, як, я мав, як я проводив ці мастер-класи, я дивився на свою жінку, бо вона все, все крутила на камеру, знаєте. І я, і я, і я, так, я їй показав око, як співак дуже добрий, добрий, посередній. Всі були добрі. Не всі є готові сьогодні записувати з нами, але вони, я, я б працював з ними 6 тижнів. Я є певний, що всі б могли за якийсь час виступити на, на цьому проєкті. То тоді є величезний престиж для цілої України, престиж для, для тих молодих, студентів. І такий престиж, то дає, знаєте, енергію далі, далі, далі боротися, знаєте, для, для молодих, бо вони вже будуть, тоді будуть вважати, що вони до, до важного проєкту належаться. Де українці можуть це почути, знайти, як, окрім так. після нашої розмови ті, хто цим зацікавився? До сьогодні ми маємо ті компакт-диски. Mm. Їх можна купити на нашому сайті Ukrainian Artsong крапочка CA на Канада, але вони є дорогі, тому ми вирішили таке робити. Ми їх видали на iTunes, uh -huh. і можете кожну, кожну за 90 центів купити. Але є ще трет, третій варіант на Spotify, де можна усіх чути і безкоштовно. І ще до того, як ми приїхали, ми привезли зі, свої, зі собою Flash Drive. І на, на цьому є усі наші пісні, ноти, і ми вже роздали тут, в Києві, два-три, і вони всі, студенти, вони так вислали кожному студентові і в, і в, і в Львові, і в, і в Івано-Франківську то, то сьогодні. Це означає, що тут, в Україні, вже є принайменше тричі чи сорок тих кожного е, дисків, е, і також є тисячі тих пісень, ноти. І, знаєте, ви побачите на сайті, бо там Стеценко вже стоїть повністю, що ми зробили таку школу, лекцію, щоб не тільки українець міг, міг навчитися сам ті пісні, але й іноземець. То ми зробили всі переклади, знаєте, і, між іншим, ви побачите, що ми мусили робити цей проект так, як роблять у «Опернім світі». І в «Опернім світі» кожне лібрето є в оригіналі по-англійськи, по німецьки і по французьки, і то дуже важливо. І додатково наші музикологи, музикологи з України і з Канади, вони написали певні коментарі, щоб відкрити на мої слова, відкрити двері до пісні, щоб люди зрозуміли, чому ця пісня була скомпонована, що то означає в очах поети, і тоді вони самі подумають, що то означає. Але на сайті. Щоб щоб навчитися саму пісню співати, треба їм переклад, буквальний переклад, головні mm. слова поставити і по англійськи тоді перекласти. Тоді усі список усіх звуків українських написати, як їх вимовляти. Тоді поетичний переклад, тоді на Сібеліюс програмі музичній програмі і фінали. Ми вживаємо Сібеліюс, але і дуже дуже легко дістатися mm. до того. Як ви натискає, натискаєте на гудзик, скажімо, ви є, ви є бас, і пісня є е, написана е, в, в ключі е, сопрани, е, ви можете натискати на гудзик, змінити тональність за одну секунду. Це є щось, щось дивне. Я пам'ятаю, як я робив концерти в 90-х роках, я мусив бібліотекаря е, в, в Мюнхені, в, в, в штат там заангажувати, щоб мені транспонував oh. ручно хто мій перший концепт дві тисячі долярів коштувало. Тільки щоб транспонувати. А тепер безкоштовно пинг, і воно все йде в долину для мене. Це є чудо. Ще до того можете чути електронічно кожну пісню. Це означає, що є тобто сказати, ціла лекція, щоб, щоб е, могти навчитися пісню. Дякую, пане Павло, за тиждень. Ми побачимось.